السلام عليكم ورحمه الله اليوم ساقدم الطقس في العواصم العربيه الطقس في مدينه الكويت في الصباح مشمس وحار جدا ودرجه الحراره 40 درجة مئوية وفي المساء معتدل ودرجة الحرارة 30 درجة مئوية إلى اللقاء مع السلامة.